هناك تشابه يطرأ على الاحاديث لسببين السبب الاول بسبب الرواة يحذفون قسما من الحديث ليس بقصد سيء وربما بقصد سيء ما يدريني هناك بسبب الرواة يقع حذف لبعض كلمات الحديث او لجانب مهم من الحديث او انهم يقدمون ويؤخرون فياتي الحديث مرتبكا عمليه تحريف قد تكون مقصوده قد تكون ليست مقصودة في الأعم الأغلب لا تكون مقصودة وإنما بسبب ضعف الذاكرة أو بسبب ضعف الفهم أو بسبب النساخ فالنساخ يخطئون يشتبهون في نقل الحديث في بعض الأحيان يلتفتون إلى هذا الاشتباه لكنهم لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم فهم يشتغلون بأجرة هم عمال عند الذين شغلوهم للكتابة فمثلا يشترط عليهم مسؤول العمل من ان يكتبوا من دون خطأ فيقعون في الاخطاء فلاجل ان لا يعيدوا الكتابه من جديد يمررون اخطاءهم ويكون هذا التحريف تحريفا متعمدا الحكايه فيها تفصيل كثير فهناك تشابه يكون في الأحاديث من جهة النساخ من جهة نقل الرواة، قد يكون ذلك التشابه متعمدا وقد لا يكون متعمدا بسبب غفلة بسبب ضعف في الذاكرة بسبب اشتباه من الاشتباهات وهكذا هذا الأمر الأول الذي بسببه يحدث تشابه في الأحاديث فهذا التشابه طارئ وليس من الأصل هذا هو الذي جرى على هذه الرواية ومثل هذا إذا طرأ على الأحاديث في بعض الاحيان نستطيع ان نستكشفه وان نصلح الخلل ان نصحح الخطا وهذا ما ساقوم به مع هذه الروايه الشريفه وفي بعض الاحيان لا نستطيع ان نصحح الخطا ان نصلح الخلل الواقع في الحديث هناك أمر ثاني يسبب التشابه في الحديث هو في منهج الفهم ويشيع فهم في الوسط الشيعي أو في الوسط العلمائي من علماء الشيعة يشيع فهم ليس صحيحا عن الحديث وبسبب هذا الفهم غير الصحيح يقال عن الحديث من أنه حديث متشابه وهذا هو الذي وقع أيضا بخصوص هذا الحديث أضرب لكم مثالا هذا هو الجزء الرابع من بحار المجلس ذكر الحديث في صفحة 166 رقم الحديث ثمانية نقله عن كتاب التوحيد الموجود في كتاب التوحيد هو نفسه الموجود في الكاف الشريف فالظاهر هو الله تبارك وتعالى حينما تحدث الحديث عن الاسم الظاهر من الحقيقة المحمدية فالظاهر هو الله تبارك وتعالى الذي جاء في بحار الأنوار فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان الرواية ذكرت من أن ثلاثة أسماء قد تجلت من الحقيقة المحمدية بحسب ما جاء في الكافي وبحسب ما جاء في التوحيد ذكر اسم واحد هو الله الاسم الثاني والثالث ليس واضحا وساقرا عليكم الروايه في بحار الانوار جاء هكذا فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان الشيخ المجلسي هكذا شرح الحديث من ان الاسماء الثلاثه الظاهرة من الحقيقة المحمدية قطعا هو تحدث عن هذا الإسم هو وصف الخبر من أنه من متشابهات الأخبار هكذا قال المجلسي في صفحة 167 بيان اعلم أن هذا الخبر من متشابهات الأخبار وغوامض الأسرار التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم والسكوت عن تفسيره والإقرار بالعجز عن فهمه أصوب وأولى وأحوط وأحرى إذا لماذا لم تسكت فدخل في شرحه بشكل مضحك أضحكني ما ذكره الشيخ المجلسي مع انه هكذا قال والاقرار بالعجز عن فهمه اصوب واولى واحوط واحرى وبعد ذلك دخل في شرحه الشيخ المجلسي عد الاسماء الثلاثه الظاهره من الحقيقه المحمديه هي الله وتبارك وسبحان وهذا الكلام ليس موجودا في المصادر الاصليه لهذا الحديث والكلام ليس منسجما ليس مستقيما في الكهف الشريف هكذا ورد في النص فالظاهر هو الله تبارك وتعالى ولم يشر الحديث الى الاسمين المتبقيين هذه قضيه طارئه هناك من ارتبك في نقل الحديث ولا اعتقد ان الكلينيه هو الذي ارتبك في نقل الحديث وانما في من نقل عن الكلينين والكلام هو هو في كتاب التوحيد للصدوق فالظاهر هو الله تبارك وتعالى بالضبط كما في كاف الكلين بينما في البحار فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان ثم يبدأ الشيخ المجلسي يشرح لنا مضمون هذه الأسماء الثلاثة التي ظهرت وتجلت من الحقيقة المحمدية من هذا الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ويفرع ما يفرع الشيخ المجلسي الاسم الاول الله الاسم الثاني تبارك والاسم الثالث سبحان واخرون ايضا اخذوا هذا الكلام وفرعوا عليه وانا لا اريد ان اناقش المجلس ولا اناقش غيره ممن اخذ هذا الحديث عن المجلس وتاثر بكلامه وشرحه لا اعبا بكل هذا الهراء لا شان لي به فالاحاديث تصبح متشابهه اما بسبب خلل في نقلها وهذا الخلل في النقل اسبابه كثيره فهناك خلل في نقلها وروايتها او ان التشابه ياتي من فهم خاطئ ويشيع هذا الفهم ويتناقل في الوسط العلمي وبسبب هذا الفهم الخاطئ يحكم على الحديث بانه حديث متشابه نذهب إلى فاصل